السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح نتق... راح نجرب اللي هي اللي هو ريتا ريد والبيبسي بس ما راح نخلطهم راح نب... نبدا بالريتا ريد فبسم الله وخلونا نبدا Hey. نبدا الان نقيم بس بالنسبة لأعمارهم تقول له عن 12 يعني يعني كيف؟ يعني اعمارهم اللي اعمارهم فوق 12 يقدر يشربوا اما اللي عمره تحت 12 فمعليش انا ما انصح احد يشربه انا طبعا عمري 15 عشر سنه آه عادي يعني بدينا اشرب زي قدرك زي يجي وبس خلونا الحين نشرب نكمل هذا طيب خلونا الحين نشرب ونقيم آه، تمام آه، بالنسبة الحين ايش نسوي؟ نجيب الان الحين نجيب البيبسي طيب نقيم البيبسي بس رغم ان انا سويت عليه فضيحه في تيك توك ربط الفضيحه انا بوصل الفيديو اه بالنسبة الان ابيت آه كويس فيعني في ما يقرب الملي آه الملي اللي هي المكان هذا <تصفيق> عشان بشربهم بعد ما اخلص من المقطع لازم الحين اروح اشرب عليهم موية بروح اجيب موية وارجعلكم طيب الحين رجعنا للفيديو شوفوا بالنسبة لهذه اللي نس اللي شربناها لازم على الثنتين هذولي لحظة بس وأرجع. بالنسبة للمشروبين هذولي لازم نشرب اثنين من دبة المويه فانا الحين بشرب اول وحده ومثل ما حنا قيمنا هذه المشروبات واذا انت انتو نسوي مقطع ثاني لها اكتبونا رأيكم في التعليقات وبس اه كذا خلصنا من المقطع لا تنسوا الاشتراك واللايك والاعجاب والشير وكل شيء اه السلام عليكم وعليكم السلام